Avui en dia portem tot el dia el mòbil a sobre. Google, Facebook, Amazon i companyia recollint les teves dades a qualsevol aplicació, seguint-te amb el GPS i analitzant les teves fotos. Per molts sensors ultrapotents que hi fiquin, hi ha alguna cosa que el teu mòbil mai no serà capaç de mesurar. És una mica menys emocionant del que penses, però les lleis de la física hi estan al darrere. El mòbil és, en realitat, un laboratori de física molt i molt complet. I és que està ple de sensors en forma de minúsculs chips que li diuen al teu mòbil on està al nord, mesurant el camp magnètic, si està cap amunt o cap avall, mesurant l'acceleració de la gravetat o si està a la butxaca, gràcies a un sensor de proximitat, entre moltes altres coses. Tota aquesta informació la pots veure de primera mà descarregant una app que recolli la informació d'aquests sensors. En el meu cas, vaig escollir la primera app quan vaig buscar Sensors Phone el mòbil. Si mireu dins el vostre mòbil veureu que està recollint la informació de molts sensors diferents. L'acceleròmetre, la bateria, el GPS, l'orientació, un giroscopi, un camp magnètic... Però vull que es fixeu en una cosa. De tots aquests sensors hi ha una cosa molt bàsica que el teu mòbil no pot saber. Hi ha un sensor que hauria de llegir una cosa molt senzilla que no existeix. Espero no estar equivocant molt, però a cap dels vostres telèfons hauria d'haver-hi un sensor de velocitat. És a dir, un sensor que et digui amb precisió a quina velocitat s'està movent el teu telèfon. I em diràs, quan vas amb el cotxe utilitzant el mòbil per navegar, el GPS et diu a quina velocitat vas. Sí, però això ho fan gràcies a la connexió del teu mòbil amb un satèl·lit extern. És una mesura que no depèn únicament del teu mòbil, sinó del sistema satèl·lits mòbil. Si apaguessis el GPS o fixessis el mòbil a una caixa de plom, no tindria manera de saber a quina velocitat vas. És tan impossible com que les lleis de la natura, els principis bàsics que formen la física, t'ho prohibeixen. I és que la natura es comporta exactament igual a nivell de les equacions més fonamentals si estàs quiet o si t'estàs movent a una velocitat constant. Evidentment, oblidant-nos de qualsevol fricció amb aire, terra o aigua, oblidant-nos de qualsevol interacció amb un sistema extern. Si estan quiet deixes caure una pilota o uns mitjons, cauran en vertical. Si els deixes caure en un tren que ja ha assolit una velocitat estable, aleshores la pilota també caurà vertical. Aquest experiment dels mitjons pilota, per si sol, és incapaç de dir-te si estàs quiet o estàs en un tren. Si no fos perquè notes que el tren trencateja o perquè pots mirar més enllà de la finestra, no podries saber que el tren s'està movent. La força gravitatòria, l'electromagnetisme, les forces nuclears, totes funcionen exactament igual si estàs quiet o t'estàs movent a velocitat constant. I com que totes funcionen igual en un cas i en l'altre, no hi ha manera que t'ajudin a discernir si estàs movent o estàs quiet. S'anomena el principi de relativitat. És un fenomen que està comprovadíssim experimentalment. T'han comprovat que l'hem elevat a un principi, a un axioma de la física. Tant la física de Newton com la relativitat d'Einstein s'hi basen. Compte que això és important. Em refereixo a velocitat constant. Quan el tren arrenca i canvia la seva velocitat, sí que notes com l'acceleració et tira cap endarrere. O quan un cotxe gira fort en una corba, sí que notes que te'n vas cap a un costat. Aleshores, diem que el sistema està accelerant i sí que som capaços de mesurar-ho. De fet, justament això és el que fa el sensor de l'acceleròmetre. Si us fixeu, ara mateix està a gairebé zero en el pla horitzontal, vol dir que el, el mòbil està quiet a sobre la taula. Si jo ara el moco una mica ràpid, veureu que en el pla X i en el pla I, de sota el nostre mòbil mesura una certa acceleració, degut a que jo l'he mogut en l'eix X o en l'eix I. I això sí que hi ha sensors capaços de mesurar-ho. La física ens farà mesurar quina és l'acceleració d'un sistema, però és incapaç de dir-nos la seva velocitat absoluta sense ajuda externa sigui amb un GPS o mirant per la finestra. Potser heu notat que malgrat el telèfon està quiet, l'acceleració en l'eix Z, l'eix vertical, marca 9,81 metres segon quadrat. Com molts sabeu, aquest és el valor de la gravetat a la superfície de la Terra. Què ets vol dir això? Que la gravetat no és res més que una acceleració. Ara intentaré fer amb l'acceleròmetre un altre experiment que ens demostrarà una altra cosa que el teu mòbil no pot saber de tu. Deixaré caure en horitzontal el mòbil a sobre aquest coixí, res que no peti. Seguirà mesurant la gravetat? Ara ho veurem. A veure si ho aconseguit pillar en una captura de pantalla. He llençat el meu mòbil tres cops, i si us hi fixeu, hi ha tres moments, un aquí, dos aquí baix, i tres aquí, on l'acceleració en l'eix vertical, en l'eix Z, marca 0. És a dir, quan el meu mòbil està en caiguda lliure, en lloc de mesurar 9,8, que és la gravetat de la Terra, mesurava 0 en aquests tres punts d'aquí. Per uns pocs segons, el meu mòbil és incapaç de saber si està a la Terra en caiguda lliure o en un lloc remot perdut de l'univers sense cap mena la gravetat. En aquest cas, les lleis de la física són exactament les mateixes de manera local si estàs en caiguda lliure o en absència de gravetat. Aquest fenomen s'anomena el principi d'equivalència. És el pilar fonamental que va portar a Einstein a pensar la teoria de la Relativitat General, que canviava la idea de la gravetat com una força i la convertia en un efecte de la curvatura de l'espai-temps. I ja ho veus, aquí, en el teu mòbil. Així que ja sabeu, en el vostre modest mòbil teniu tot un laboratori de física esperant-vos. Quins experiments us acudeix que podeu fer? Podeu provar de ficar-vos en un ascensor o en el vostre cotxe i calcular-ne l'acceleració. Jo no, que tinc un sou de doctorat i visc en un quart sense sensor, Però vosaltres m'ho feu saber.